जू परमार गंभीर वो कोई नीहे मारू नाम वो कोई नी पाहे मारू नाम दर्शन ने मारूसी कोई नी पाहे मारू नाम दर्शन ने मारुशी અગવેલો ભાડા ભાતી અગવેલોડા ભાતી દાદા પામુ શી તહેરુ ના ચરને માુસી ભાતી હોત હાર સહારે લીલીવાડી મર તારા રે સહારે તારા રે સહારે તારા રે સહારે હાથ જોડું ના તને પાયે પડું યાદ हाथ जोड़ूना धन पाए लगू अगुमे लाड़ा मर भातीजी हो राम अगुरे लो भाड़ा सुरा भाती जी हो राम હો રાજા કે ભાઈ અવિર્ભતિ પ્રસ્તુત કરે છે કૃષ્ણ યુવક મંડળ હો તારા ઓ યુગ નો દાદા તારો છે સહારો તારા વિના તો મારું કોઈ નઈ સહારો તારો ધરચર ને મારુ શીસ સદર આખો ચરણ મોયા ધારચર ને મારુ શીષ સદર આખો ચરણ મોયા અગરી લોડા સુરભાતી હો અગુરે વાળા સુરાભાતી હો सुराभाती महेश सहयोग जिग्नेश पर राखो सदा हाथ हेट लूरेगू मारी जोड़े रेजो आज हेठ लूरे मागू माथे राखो सदा हाथे कुत हेठ लूरे मागू सदा रेजो मारी पाहे रेजो मारी पाहे जोड़ू आज तन चरने नमुयाज मोया इतने हाथ जोड़ू तन चरने न मोयाज अगवेलो बाड़ा सुरा भाती जी हो रज अगवेलो बाड़ा सुराभाती जी हो અગવેલો બાળા સુરભાતી હોજ હજુલો વાડા સુરભાતી હો जस गावे रे हुमार फोलवाड़ा सुराबाती रे रसीद जो सोना सुरा रे हे मार जीव लड़ी जस गावे रेम बुमार जीब लड़ी जस गावे रेम बेला रे। भाती दादा घेरे आवो रे सीद जो सोना सुरान बेला रे ચિરાગ પરમાર કંસારાવા કેન્ડ સંજુ પરમાર ગંભીરપુરા સોરી મો તોડી બાર મા ગાયો નિવારે ગાયોની વાયો રે ભોન મોકાર કુળદેવી આવો આઓમાં કોડ લખમકારી રે द जाओ तारी लहराए तारी लहराए तारी लहराए होशीस फोड़े दड़ रे लड़े रे गायो नीबारे सुरपान रे दीदारे પ્રસ્તુત કરે છે કૃષ્ણ યુવા મંડળ સંસારાવા મોટા પડ્યા राजा पतई ने हम जावे से हो मारी पावाड़ी महात राजा पतई ने हम जावे से माग माग पावन राजन માઘ માઘ પાવન રાજ વચન યાપુરે કાપુરે તાપુરે પાડી માા પતઈને હવે સે पालव से ओ भूले राजा भूले लो पता राजा रानी हम जी बेटो से तानी हम जी बेटो से तानी हम जी बेटो से मारी पावाड़ी पावा मत राजा फतई ने हम जावे से हो मारी पावागली मत राजा फतई ने हम जावे से ટો સોડી બેઠો છે કોમન ભૂલેલો પતૈ રાજા રાજપાટ સોડી બેઠો છે કોમન કી દેલું નઈ માન્યો ને મનુકી દેલું નઈ માન્યો महात हम जावे से ओ, मरी पावागढ़ी महात राजा पैने हम जावे से સિંગર ચિરાગ પરમા સંજુ પરમા ગંભીર બિરા हालो जाए बगड़े हालो जाए धारी ने जयो भाती सूरो जाए धारी ने जुए मारा भाती दादा जाए पवन वेगे बगड़े हालो जाए बगड़े हालो नोती खबर मारा भाती सूरा जाारी तो मरा भाती दादा जा लाल पागड़ी ने वो कणियारी मूस वाकणियारी मूस दारी ने जयू मारा भाती दादा जाए दारी ने जयू तो सूरा भाती सुरा बाती शुरा जाए वगड़े हालो जाए धारी ने जयू मारा भाथी जाए धारी ने जयू तो सूरा भाती जाए ने धारी तो मरभा धारी ने जो तो सुरभा जाई प्रस्तुत કરશે કૃષ્ણ યુવક મંડળ કંસાર વાટા પડ્યા શિરોહી તલવાહાર વગડા ની વાટે મારા ભાતી ધીરે જાય વગડા વાટે સુરા ભાતી ધીરે જાય ડોમા કટાર હાથે સુબેશે તલવા સુ તલવા દોરા ગોળે સુરા થયા સવા દોડલિયા સુરા થયા સ્વા ગાયો ની રેવા રે મર ભાતીશુ રાજા ભાતિશુ રાજ ગાયો નો રખવાડ ભાતીજી કેવાય ગાયો ના રખવાડ ભાતીજી કેવા ઘોડો પવન મેગે વગડે હાલો જાય વગડે હાલો જાય ધારીને જોયું મારા ભાતી લીરે જાય ધારીને જોયું તો સુરા ભાતી લીરે જા જોયું તો મરાભાથી સુર જાય ધારી ને જોયું તો સુરભાથી ધીરે જાય पर मार दादा गुन लारेगा तारा गुन लारेगा माथे सदा रखो तमें सुरा रे राख जो सदा सुराकरिया वन वे बगड़े हाला अरके हाला जाारी जो भाती धारी ने जाारी तो मरा भाती दादा जा बगड़े आलो पवन वेगे जाए पवन वेगे जाए धारी ने जो तो मर भाती दादा जाए धारी ने जो तो सुर भाती जीरे जाए વગડે હાલો જહાય ધારી ને જોયું મારા ભાથી ગીરે જાય ધારી જોયું તો સુરા ભાથી ગીરે જાય ધારીને જોયું તો મારા ભાતી સુર જાય ધારીને જોયું તો સુર ભાતી ધીરે જાય